و الاستثمار حتى 41 مليون درهم برسم 2022 الى 44.7 مليون درهم برسم سنه 2023 كما ستساهم وزاره الجيش والمال في دعم الوكاله في انجاز انشطتها بدل 28 مليون درهم برسم سنه 2023. التوصيه الثانيه العمل على تقويه الشراكه مع الوزاره الماليه في المنطقه بغيض الاوصاف الى الاتحاد والاندماج الذي يسعى البرنامج الحكومي وتكرار لمرانيه نموذج التنموي الجديد وتوجيهات صاحب الجلالة أسرار الأرض. حال تقدم هذه التوصية تم تعزيز إطار الشراكة عن طريق إفتراس ستة مشاريع اتفاقيات برسم سنة 2023 تهدف بالخصوص إلى تتبع وتقييم الموارد المالية والحماية من الفيضانات وإزالة التوحد وصيانة السجون وكذلك إلى الأربعة. التوصية التالية مواصلة مجهودات تحسين المؤشرات المالية خصوصا فيما يتعلق بنسبة الاتزان والأداء والعمل على تفادي الطرف من المعقولات والانخراط في تحديد القيصير تماشيا مع متغير القانون التنظيمي المالية الذي حدد نسبتها في, في 30% بالنسبة في نسبة للميزانية العامة. في هذه التوصية قامت وكانت في مجهوداتها من أجل تحسين نسبة الاتزان والأداء حيث يرتقل مجموع الاتزان إلى غير 30 مجدد من 70 مليون درهم برسم سنة 2021 إلى 84 درهم برسم سنة 2022 كما انتقل مؤشر هذا بين سنتي 2021 و 2022 من 55% إلى 58% من مجموع الاعتمادات ومن 61 إلى 71% من مجموع الاعتمادات المتزمره وستعمل الوكاله إن شاء الله سنة 2023 على تحسين مشاركتها وتنفيذ جميع البرامج التي تم اقتراحها في مشروع ميزانيتها خصوصا تلك المتعلقه بتبادل من المنقولات والانخراط في تقصيها في أمير التي حدة المية، التوصية دعم جميع الأطراف المالية في الالتزامات المالية وأعداد الأدوات المستحقة لركالها حتى يتسنى لها تنفيذ برنامج عملية في أحسن الظروف. في هذه الوصيات التدامي من الوفاء لجميع اتزام المالية الشركة والأطراب المعنين في إطلاع الشراكة الشاركة المدرمى والمتعلقة الأطراب واختصاصات الوكالة في سنتين 2021 و2022 كما كانت من المكالة في 2022 بستخلاص أكثر من 30 من دولة المستحقة والباقي العتمية في اليوم وذلك اليوم احتساب كتيراً في ذاوة المعصرات الشغر المتعيطة بكليات والبائره 2.78 مليون درهم والتي تم التوصل بها خلال نهايه هذا بعد ان قامت بمراسله المكتب وتذكير ليبيا ويبقى الاشكال الحقيقي المستحقة وتلك المتعلقه بالمياه السقيمه والتي بلغ مجموعها حوالي 13 مليون درهم منذ سنه 2005 الى نهايه 2022 والتي تتطلب ايجاد حل جذري فيه على الصعيد الوطني. خمسه تفعيل مبدأ الملوث المؤدي واستخلاص المناخ المخول للوكاله من طرف التمر عمل الماء. عملت الوكاله خلال سنه 2022 على حملات مراقبه حيث تم اطلاق حملات جار الاباق على مستوى منطقه الوكاله والتي بلغ الغير مرخص منها اكثر من 31500000 بئر بنسبه تفوق 98%. وستعمل الوكالة على مواصلة مجهوداتها في الورقة في العام المائي ومحاربة التابوت في رسم 2023 من أجل رفع من مداخل المخولة للوكالة. ننتقل إلى الحالة الإيديولوجية لسنة 2021-2022 ولتبقى من تقريبا 12 فبراير 2022 إلى متى في جامعة 2023. لقد عرفت التساقطات المطارية خلال سنة هيدرولوجيا 2023-2022 عج إجمالي بلغ ناقص 47% بحيث لم يصل معدل التساقطات إلا إلى 328 بحيث هذا المعدل يبلغ في 622 أما بالنسبة للفرق من 1 شتان ديال إلى 30 يناير في يعني فقد بلغت معدل التساقطات على صعيد الحوض حوالي 826 ورغم التساقطات المهمه لكن يبقى هذا المعدل يبقى جيدا بشكل عام بنسبه بنص ناقص 11.4 بالمئه لكن هذه التساقطات تباطؤ التساقطات التي تم تسجيلها الى السنه الماضية قبل الدنيا 26 في المئه الواردات المالية نقلت المالية على غير تصدّق مهم جداً خلال السنة الماضية بحيث لم يسجل الواردات المسجلة بسجلات الكبرى على صعيد منطقه الوكالة إلا مئة مليون لتر مكعب. بحيث مقارنة بالواردات مئة وسبعة مليون ومقارنة بالسنة 98 ميلا حين في حين أننا فترة ممتدة من واحد شتن في 2022 إلى قاية 30 تجد في 2022 بلغت الوالدة في السلود حوالي 407.4 أسعى أي تقريبا مقارنة بالمحتل 6% فنية وعلى أجل ومقارنة بالسنة الماضية فقد تكتب من الأشياء بالنسبة للواردات المالية الصحية رغم التسجيل حتى على مستوى الواردات الأسمية أن الواردات المالية الحالية للسد هي 90% وفي المبيان الأول والثاني يبين بأنه خلال 10 سنوات الأخيرة فإننا نعيش فترة جافة خصوصا بالأحوال الشرقية نقول واللي نقدروا نقارنوها بالعشرية ديال 1980-1990 من حيث النقص في الواردات الحاله البطنيه التي تشجعت خلال السنه الفارطة ايضا على الفرشاه الماليه حيث اعطت تقريبا من الفرشاه الماليه في المنطقه روبوت في المستوى لتراحت قريبا من المتوسط ما بين فصيلات سنتيمتر و فصيلات سنتيمتر بالنسبة تزايدت ديش خلال فتره يوم 1شتن ديال الاستقرار في فقط يعني شفنا شويه الماليه بحيث مع التحسن مما ما ادى الى ارتفاع في المياه الجوفيه حصلت انجاز الميزانيه 2021 بالنسبه للمداخيل بالنسبه فان فهنا كانت الشجلات 45 فصيلة فصيلة جوج مليون درهم كانت أهم مما فيها هي إعادة الدولة وها تعود أما رسيلة كانت أخي لدية 21 رشيني ترجم من 14 فصيلة أخي مليون درهم مجموع المصاريف كان وردين ورعين فاسيلا 56 والمدافع سكا فاسيلا 71 مليون درجة بالنسبة لحصيرات إنجاز ميثانية 2021 بين اعتمادات سطحين 2021-2021 من قرارة 16 مليون فاسيلا 3 الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2021 قرارة سكا فاسيلا 6 والاعتمادات المدعمة مليون 2020 و2021 خمسات تصيلات 52 وحسيت مادة الالتزام دراسة سنة 2020 مليار 1000 مليون الالتزامات كان 17 تصيلات مليار 2021 والاداءات 82 تصيلات 55 مليون تصيلة نش نشنت في السنة دراسة سنة 2020 2021 حصيله الأنشطة الوكالة سنه السنة 2021-2022 تتمحور مجلس الوكالة على النقاط التالية: تدبير وتسليم الموارد المالية، تقييم وتتبع الموارد المالية، اختيار الموارد المالية، حماية أيام الحفاظ على الموارد المالية، إصلاح وصيانة السنين، الوقاية من الفيضان، تدبير العموم المالي، والإرجاع لإجراءات المواكبة. بالنسبة للإستعمالات، فقد تم تلبية جميع الحاجات المائية خلال السنة في في 20، سنة 2021-2022 دون تسجيل أي حاجة، بحيث أن ماء تعطات تقريبا 153.29 مليون متر مكعب، بالنسبة للساقي 185، المجموع كانت هو مليون، بالنسبة للفترة الممتدة المحددة من 2022 إلى 31 جندي 2022 لما شالوا عطينا 60 فصيلة 60، وبنس بس صحي 40 فصيلة 40، وبنسبة الـ 2000 فصيلة الأخرى بلغت 40 مليون، يعني نبض واحد يالو و 20 مليون, ديالو مليون من ذكر. حالة مل سود، لكن بلدك حالة مل سود إذا رأيك 10 مليون، لكن حاله مل سود إلى 30 مليون لكن اذا توجهت حوالي 50 مليون، أي في بما بما جوعه مليار وثمانية مليون دون حساب هذا السلب العام، إذن كنا ومقارنة بالسنة الماضية كنا في مليون أي ثمانية مليون أي النسبه الحاليه العام هي قليلاً أحسن من نسبة السنة الماضية حوالي 7 مليار ولاكن دونها. التزويج بما أصلح شهري سنة 2022 2023. سيتم إن شاء الله تلبية جميع حاجيات المنشروح اللي يجمع المناطق ويجمع الدرس المنظومة في الغروف عادية حيث بنسبة لها فالمخزون المنوفر بالسلوط هو 1.996 الاحتياج للسلوط ديسين بنسبة لها 1.66 فاصلة طبعية في المنظوم الاسلوطي ذلك 50.6 فاصلة وعندنا 90 كمية و 90 مليون مماركة فياجة ما أخذون اعتبار تحليلات من ستابة الروفا لذلك سيتمون شعطة تطبيق الجميع حجليات طنجة وصيلاة في طرفين عادية بالنسبة للنفوس عندنا ستابة 16 مخزون من فياجات في المعصر تصليل شهر و يستير شريف مما سيمكننا من تنفيات فياجات المعشرة تجاول المعشرة صيلاة و زائد راس العيد والاحتياجات 5 والتربيه في ظروف عاديه، الحسيمة والمراكز المتطوره 5،1% زائد ان شاء الله تكون في ظروف عاديه، واحد جوج زائد وزائد اخذ من منظومه الحسيمة، اذا التربيه تكون ان شاء الله في عاديه. والا مؤسسه <تصفيق> تقوم بكتابه نسين حاجه من في الدرجه الكبرى لانجاز دراسه متعلقه من المندمج للموارد الماليه في النظام الجامعي لذلك بالخرجيه الماليه ثلاث واحد فاصله 6 مليون درهم